Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими. Зараз будемо спілкуватися з Петром Кузиком, командиром батальйону Свобода Нацгвардії України. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. На якому напрямку зараз перебуваєте, якщо це можна казати? Бахмут, вже зліку. Скільки місяців батальйон «Свобода» працює на Бахмутському напрямку, на околицях, затикаємо лінії проривів, роботи багато, все Дов... одно працюємо тут. Доводилось спілкувати з вашими бійцями, власне, так, з Бахмута, приблизно дали уявлення наскільки інтенсивні так, бої тривають там, ви як їх ухарактеризуєте все-таки? Велика динаміка протистояння. Коли ми працювали проти вальдерів, то було добу по 10 штормів. Це на добу був світлий день. Ночі було трошки менше, там 7-6 штурмів. Загалом на добу півтора десятка штурмів доводилося відбивати. Велика інтенсивність була артилерійських обстрілів. Там, де вже не не пробити, залучали авіацію обмін, з нашої сторони артилерія підключалася. Е, дуже велика і лінія фронту десь вона так е, статично майже не стоїть, там стабілізований ділянк статичний. То ми їх підпираємо, туди, вони якісь підрозділи mm -hmm. піддавлять, е, доводиться підкріпляти, вирівнювати лінію. Зараз вагнеров тут трошки повибивали, е, е, зайшли більше кадрових російських військових, е, тому Тактика змінилась трошки У них, менше напору, менше бажання лізти в таку взоробу, кість в кість, але більше обладнання. Заттенерів порядок, вже там дрони, дрон з зі скидами, в чому у нас була перевага раніше, це от якраз в тепловізійних прицілах, в дронах в нічному баченні просто вривались ночі, як лисиці в корятях їхні порядки то зараз вони вийшли на паратет, тобто у них цього теж вистачає, вони вміють ним користуватися, треба віддати належно. Як би ви могли охарактеризувати російського бійця, який зараз на бахмуті, тобто вагнерівця і кадрового, наскільки вони різні, наскільки вони відрізняються? По-перше, сама структура вагнера дуже різнішерстка. Вагнера невеликі кістя складають професійні військові авантюристи, які чи за складом характеру, чи долою не можуть приймати участь там кадрових і прийшли заробляти гроші. Це е, доволі, на, доволі е, ну такі там по-піратськи діють е, і вони дуже небезпечні. Але це невеликі кістя, оскільки жодна приватна структура кітушек не може протистояти регулярним числінам, і вони понесли серйозні втрати, вони змушені були добивати свою кількість зеками, чмобіками, казачами, різними загонами, яких там наловили волонтерні. Це, це говорить про те, що у них ну, великі втрати. От зі структури, якщо говоримо про нещасних, яких надавали, це взагалі ні про що, це не солдати, це реально м'ясо, я не знаю, це називати, це нещасні люди, яких загонами гонять на наші позиції, ними розміновують поля, ними покривають вогніві наші точки, вони ні стріляти, ні воювати, ні, ні характеру не мають, це просто ну, біомаса. А Теж різношорсна категорія. Є підрозділи, які вміють воювати, є підрозділи, які там готувалися до цього і збереглися по ці там, місяці протистояння. А є нові, які там пройшли тиждень-два вишку, ну, вони поки що не витримують, не витягують протистояння. Але, чим ефективна російська армія? От у них безлімітній силі Uh -huh. Плюс реп репресивна постановка задачі в їх життя. Що я маю на увазі? Тобто загони, які розстрілюють тих, хто відступає, це реальність, це не піархіт. Е якщо вони відступають, їх розстрілюють. Якщо вони відмовляються вони йти в наступ, їх розстрілюють. Якщо вони там десь там помилились і, і вижили, їх розстрілюють. Тобто крайня мотивація йти вперед. Бо ідучі вперед, вони можуть попасти в полон, це джекпот для них, або отримати поранення і деякий час там попасти в лікарню більш-менш перепитиманні умови. Розмовляв з полоненими, то по їхнім же даним, що лагерівців, які ну, в третій категорії, не доживають до, плати, до першої зарплати. Пане Петро, чи багатьох вдається взяти в полон? Ми багато не беремо в полон, тому що, по-перше, ми не обтяжені в окупанта це раз, по-друге, у нас не ставиться задача брати полонених, це там, розвідники, можна говорити, служби там, поповнюють обмінний фонд. Наша задача, дві, зараз наказ, наказ утримувати певну робіж, певну ділянку робіжу, де і друге якомога більше знищити техніку живої сили окупанта. То ми намагаємося. Я маю виконувати. Ви тільки що казали про те, що росіяни розстрілюють власне самих же росіян, доводили чути ще такі каральні заходи, які проти них свої ж. Застосовують військові. Чи можете підтвердити, що якщо е, вони відступають, також е, їх гвалтують кадирівці? Наскільки це прав правдива історія? Ну в розмовах з полоненими, е, а саме я підкреслюю слові розмови, uh -huh. бо я не, не допитую цю наволоч, мені цікаво там. Мені цікаво там ряд питань, які в них. Крайне ненависть до кадирівців, я відверто кажучи, що не заглиблювався настільки їхні відносини е між кадирівцями і е рязанськими і іншими солдатами, ну, але те, що всі в один голос говорять, що кадирівці на передній лінії не приймають участь в боях, вони приходять тільки після того, як вдасться захопити якийсь важливий об'єкт, вони приїжджають туди з телебаченням і там вже... Ну, там, як Павлі розповідає про це. Ну, чесно, їхній мерз, як вони там між собою відносини, ну, у мене дуже мало часу на цьому і дуже багато роботи. Хоча це не до вина, я б не здивував на цьому, тому що ми воюємо з деградантами, батальйон Свобода ще до Бахмута, ми звільнили Ерпінь, Бучу і Гостоме. Я бачив на власні очі, як вони поводилися з мирним населенням, як вони розстрілювали мирне населення, літніх людей, дітей, дітей з батьками. Потім ми працювали в Рубіжному, картинка повторила Сєвродо Донецьку. Тобто, ми не воюємо з ми воюємо з деградованим суспільством, напічкам архаїчною зброєю, напічкане пропагандою ненависту до українців. І реально це екзистенційна це не пафосні слова. Це війна для нас це за право жити, а для них це захоплене територія знищення. Я підкреслюю знищення цих українців і російськомовних в тому числі. Геноцид, тобто абсолютно, абсолютно так, і... згоден. Також доводилось чути, що в це гарматне м'ясо йде е, накачане наркотиками, чи правда, чи доводилось чути, бачити можливо? Ну, По-перше, якщо ми говоримо про складову зеків, вони на дві третини кончені наркомани. Uh -huh. Я там буду часом перекину відео, ми полонену брали, в якого е, сколоті вени і наш боєць каже, що до да кому ж не треба, ти наркоман. А він так подивився на нього і каже, я матері своїй потрібен. Е, є чіткі, є, чутки, є там, певна інформація, що їх накачують перед штурмами. І в принципі те, як вони ходять в атаки, можна припустити це, але, е, ну, не це важливо насправді, важливо те, що їх тут Реально навезли е, дуже багато. Їм протистоїть е, достатня кількість, але втомлених солдат, які хотіли б поповнення е, від різних видів калібрів зброї до е, мотивованих підрозділів, навчених мотивованих підрозділів. Бо е, ну, їх занадто багато, і я не спрямую, що жаліюся там, там, але, чесно кажучи, якісь би. Перепочинок чи, чи хоча б там поповнення підрозділу, щоб хлопці могли на пару годин довше поспати, я б не відмовився від цього. А ви тільки що сказали про певну ротацію, але і також про зброю. Якої зброї найбільше не вистачає? Арт артилерії, 100% З артилерії, напевно, так. Так, да, артилерії не вистачає, брикади неї не вистачає. Контрбатарейних систем не вистачає, дуже цикловий За Да і мінометного БК не вистачає. Цього крупника треба більше, щоб ефективно працювати. Бо е, наші підрозділи, я не кажу тільки типу за батальйон Свобода, я за всіх, хто працює на цій лінії, вони в професійному плані вже виросли дуже серйозно. І вони вражають противника в самих таких місцях скупчення, перед штурмом, ну, класно працює. Єдине, що обмежує погнати цю наводь, це реально великий дефіцит боєкомплекту. Я вже не кажу про танки, я не кажу про там штурмове обладнання, якісь там системи броньованих, машин для штурмів і так далі. Я кажу просто там артилерійські снаряди раз, контрбатарейна система два, і щось треба робити з їхніми ребами три, тому що вони нас переважають по досі в артилерії, кількості танків, ну в кількості живої сили це не так важливо. І 24 нон-стоп працюють їхні греби, це, ну, чесно кажучи, дратує, бо е, доводиться, е, втрачаємо багато дронів, е, перешкоди в радіозу, ну, перешкоди в комунікаціях, зменшується якість комунікації від того управління боєм, Е, ну, є, є такі невеличкі труднощі з цим, хоча це не є критично, але тим не менше е, достатня кількість цього обладнання не просто там, стабілізувала лінію, а реально погнала б оціоналу в житті. Минув майже рік війни, як за цей час змінився український воїн. Деякі підрозділи, якщо говорити правду, деякі підрозділи виросли в професійному плані, категорично повністю змінившись. Опанували систему бою, опанували досконало, якісно злагоджену роботу всіх підрозділів. Я маю на увазі зв'язку, розвідка, аеророзвідка, артилерія, снайпера, коректувальники, крупнокаліберні кулеметники, ЗГС. Ну і так далі. Тобто деякі підрозділи просто стали професійними воїнами і крошать ну, досить досить серйозній націоналість. Але є проблеми в деяких підрозділах, тому що всі несуть втрати, в тому числі наш підрозділ. І вибиваються лінійні керівники, лінійні лідери, тільки його називають командири відділки, командири відділки. І на їх місце приходять, Стири безумовно, з інших структур, безумовно, героїчні хлопці, але без досвіду, без психологічної стійкості, без достатньої мотивації. І це стає причиною, що інколи деякі підрозділи не витримують натиску, можуть дозволити собі відійти, тим самим оголивши нам вправо чи зліва плани і створивши трудності сусідам своїм. Мова йде про те, що треба більше уваги приділяти підготовці, підрозділу в системі злагоджень ведення бою на рівні відділок, на, на рівні роти. Те, що у нас генеральний штаб, я в без іронії кажу, все там порядку працює, те, що в вищих штабах більш-менш за рідким виключенням, Адекватні накази – це теж правда, але от нам зараз бракує е, е, польових командирів, які б на місці там, е, ну, могли брати відповідальність на себе, приймати рішення, е, швидко приймати ці рішення на базі досвіду, а не на базі теорії чи характеру, бо відсутність цих людей е, компенсується за героїзмом і геройськими жертвами з нашого боку. Як за рік змінився ворог? Е, На жаль, маємо небезпечного окупанта, який вміє адаптуватися, який робить роботу над помилками, який постійно маніпулює. Ми маємо справу з дуже підлим, підступним і нелюдським ворогом. Він, окрім того, що до своїх е постійно ставиться вводить зековські е взаємостосунки, вони часто перевдягаються в нашу форму. Вони, е якщо там говорять про зеків, дуже підступно ведуть війну. Е наприклад, там можуть дозволяти підходити з піднятими руками, кричати, що ми здаємося, здаємося. Як тільки розслабились, вони закидують гранатами і починають штурм. Можуть різні провокації робити. Загалом не це важливо. Важливо те, що вони реально аналізують нашу тактику, нашу поведінку і постійно під нею підстроюся. От, наприклад, розтовкли деякі підрозділи в не вони зрозуміли там, а там стоїть більш-менш боєздатний підрозділ. Вони не йдуть уже в прямий стик. Вони підтягують арту, вони пускають у цих нещасних, щоб виявити позиції, на які ми стоїмо. Після того, як ну, нам доводиться, як вони штурмують, доводиться їх вбивати. Коли ми відкриваємо по вогонь, вони засікають наші позиції і тут же накривають нас шквальною артилерією. Е, до цього вони намагаються штурмувати. Ну так, от Вагнер намагався штурмувати, я вже казав, там нон стопом перший штурм, другий mm -hmm. штурм, третій штурм. Зараз кадрою військові, з ними трошки складніше, ніж з вами рано. Ну нічого, в принципі, знайдемо і підхід до них. Чи можете назвати за вас цей час війни якусь річ чи момент, можливо, який найбільше вас вразив? До таких багато, від негативу до позитиву. З негативного це ще було в Бучі. Так стало, що роз, розтавкли колону Кемеровського ОМОНа, і вони там вискакували з машин, помирали, обгорівши, обгоріли і так далі. І коли відійшли, потім наступали вже через три тижні. І три тижні ці покидки москалі е, грабували, там, бігали з коврами, виносили мікроволновки, е, вбивали людей. Домашніх тварин і так далі. І жоден з них не поховав своїх. От ми як зайшли та, та, на цей місць бочі, вони як лежали там, опалені, їх там, вибачте, собаки не доїли, отак от вони лежали. Нікому з їхніх в голову не спало по-людськи їх поховати. Е, це неприємно, але, але це ще початок війни був. Я ще тоді зауважував. Ну, от це їхнє відношення до своїх. Uh -huh. А як же вони до, до нас? Другий момент тут уже мене теж неприємно вразив, коли пішов е наступ, е знищили там штурмовика цього, е до нього підповзає його колега, я не знаю, як це називати, подільник. Е і е ми думали, що він хоче надати е допомогу, тому й не стріляли. А він з нього, зняв теплі речі і тут же одяг на себе. Це, ну, теж таке неприємне, Ну були моменти і приємні, такі, коли ми під Горлівкою працювали, це була теж пекельна заруба, нам сказали будь-якою ціною отримати ту ділянку, і ми, до речі, отримали, але там був момент, коли були вже окопні бої, де нас заскочили, з самоліту авіабом, потушили нашу передню позицію, і хлопців просто засипало. І по цій позиції стріляла їхня артилерія шквально, наша, коли ми їх вибивали, мій тривав 14 годин. І ми вже вночі, коли їх вибили з цих позицій, почали, ну, запрятись у своїх і відкопали живого хлопця нашого, який 14 годин пролежав під землею. Я не знаю, він дихав, як йому вдалося це, але він зараз живий, в США реабілітується. Я думаю, що до нас повернеться. Позивний у нього чайник, не знаю чому такий, ну тут ж дають їх, тут тобто не беруть позивні. Оцей момент був дуже багато моментів, коли це війна, війна жорстока, війна не знищена, а коли ми втрачаємо побратимів, зароби на серці по-кожному, а їх, на жаль, у нас є втрати. Ну і коли приємні моменти теж, але я не можу сказати, що я щасливий, я буду щасливий, коли ми вб'ємо останнього окупанта, коли Україна буде вільна, соборна, спокійна, об'єднана держава. А зараз, зараз поки що такі маленькі моменти. Ви комбат е, «Свободи», Ч, яка специфіка батальйону, чи він, умовно кажучи, відрізняється від е, ЗСУ, від прикордонників, чи зараз, в принципі, е, всі завдання більш-менш схожі? Ну, ми категорично відрізняємо. Від стандартних підрозділів. Е, чому? Тому що ми, в першу чергу, добровольчі батальйони. І ми коли воювали, я казав про Ірпінь, Бушу, е, і там Київську область вичищали, то ми працювали в форматі добровольчого батальйону. Ага. Потім, щоб продовжувати війну, ми вступили в лави Нацгвардії. Але ми, і це домовились з Нацгвардії, ми зберігаємо традиції добровольчого батальйону. Тобто ми вчимося професійно. Ми Хочемо стати професійними солдатами, але без бюрократизму, без прогибу до начальства, без її зайвої э, рудименту совка в армії, які, на жаль, українські лишилися. У нас дуже мотивовані бійці, тому ми не відступаємо рухаємося вперед. У нас э, нашим бійцям треба пояснювати, чому э, ну, найнебезпечніші завдання. А нас, на жаль, не жаліють. В принципі, ми, ну, я от кажу, Ірпінь, Гуча, Гостоми, Баришівка, Штурми, потім Рубіжне, Заруба, пекла, потім Сіверденецьк, потім Бої під Горловкою, зараз Бахну, який вже місяць працюємо. Тобто ми завжди, ну, ми не на блокпостах стоїмо, ми в найгущих подій. Uh -huh. І е, чим я пишаю з підрозділом, що жодного відказника, Жодної заяви, як буває, не втримують хлопці, пишуть там, пане президенте, у нас немає зброї, поможіть і так далі. Нам не треба цього. Нам, нас не цікавить якість форми, яку нам видали чи не видали. Не цікавить там якість їжі, чи екіпірування, чи навіть зброї. Повірте, якщо треба було, ми, ми намагалися душити. Слава Богу, що зброї є. Тобто унікальність нашого підрозділу, в тому, що ми сформовані з добровольців і дуже мотивовані. Е, мінуси також є, оскільки ми сформовані з добровольцями, ми не є професійними військовими, Але мені здається, що за ці місяці ми серйозно виросли в професійному плані. Ну, принаймні опанували всі види сучасної зброї і їх застосування. Е, десь це погано, е, ну, так би мовити, інколи, на характері, а не на досвідів. Але десь це і краще, тому що добровольчий підрозділ, він менш заскорузний, менш залежить від, ну, скажімо, наші командири не бояться приймати рішення, не турбуються за свої погони, не бояться висказати керівництво, якщо щось там бачать неправильно, і побратимські відносини всередині колективу. Але Ну, в принципі, я раніше от, в Рубіжному, коли згадую так часто, бо ми там один підрозділ не втримав, пішов з позиції, голивши нам фланг, і нікому не доповіли. І доповідали тих днів, що вони на позиціях. І ми за них попали в оточення. І у нас є досвід виходу з повного оточення, проривів і так далі. І я дуже злиблю. Але потім, коли я бачив ще раз і ще раз, просто люди не готові. Це не їх вина, це, скажімо так, недостатньо уваги по підготовці підрозділів. Тому з тим, вже після перемоги будемо мірятись, хто більше зробив. Роблять, всі для перемоги працюють як один. Від, від повара до підрозділів добровольчих, Збройних сил, Нацгвардії і так далі. Всі працюють м, на перемогу. Коли ви виходили з оточення Зрубіжного, у вас всі ці... цілими залишились? Так, да, це неймовірна історія. Ми спланували, ми отримали планування ще штабу. І те, як в нашій армії добровольців в тому числі пішло не по плану. Ми мали виходити о другій годині. А Рубіжне, от зараз це можна вже казати, Рубіжне штурмували декілька їхніх тактичних батальйонних груп, там не декілька, а їх там до 10 тисяч було на окремих ділянках там від п'яти і так далі, от по всій лінії. А саме Рубіжне боронило три сотні людей. Алло ж, да. три, три сотні людей і коли почався вихід, то наші, так би мовити, «сніжники» в дві години, як ми, ми домовлялися, що пізніше, е, почали підривати склади зі зброї, щоб не лишити ворогу. А підрив складів — це чіткий сигнал ворогу про відхід підрозділу. А ті, хто мали на брої заїхати за нами, ну, м'яко кажучи, відмовили їхати. Е, поки ми вирішили це питання, я підбираю слова. Е, по вінцев, вже, вже виходили десь сьома ранку. Вже, е, ми виходили, е, оскільки техніки було набагато менше ніж людей, всередині БТРів були люди, і зверху на БТРах сиділи кулеметники, які розстрілювали орків, які бігли з гранатометами нас е, знищити. Ну така як гра контрстракт якщо хтось е, десь mm -hmm. так. Але слава Богу, забрали всіх поранених, забрали два толкфотих наших побратима, які загинули ще там декілька днів до цього до наказу про вихід. Ми просто не могли їх передати, забрали весь комплект зброї, що не забрали, підірвали її і во йну казус був <кій> наш загін, який прикривав наш вихід. Вони виходили в останньому. Ми через міст перемахнули, і хтось ці гарячі дав наказ підтримувати міст. І ті крайні, хто нас прикривав наш вихід, ну наші ж хлопці, вони під, під, під підходять до моста, кажуть: вибрацю, а де міст? Моста нема. Ну, добре, що був альтернативний шлях поброду. Там їм скинули цей шлях поброду. І ну загалом добре, що добре закінчив, вийшли всі. Але пригоди були ну, такі на рівні, от на все життя запам'ятаю. Це перший досвід, вихід з повного оточення. Коли, ну, цікаво було. Щодо зброї батальйону, чи є за трофейна, чи є, можливо, західні зразки зброї? Якщо про це можна говорити, звичайно? Та чому? Ми воюємо, ну, от, в зброя, влі. Що говорити, стрілецьке зброя, її е, е, достатньо, є багато трофейної зброї, є натівські зразки зброї. Вони застосовуються, там, снайперські гвинтівки, однозначно великого калібру, однозначно натівські. Е, там, де треба якісь провокації робити, коли заходять до підрозділами москалів, то використовуються Калашников, щоб вводити їх на ману. Дуже хороший автомат, який зараз іде на копіювальних е, ну, виробних з е, ЮАР. Ну, прекрасно, дуже точні автомати. Е, Попадаються там зразки інших країн. Ну, всі. Єдине, що НАТОвський стандарт, патрон 5.56, я переживаю, що він буде дефіцитний, але зрештою, в принципі, 5.45. У нас є, ну, з цим проблем нема. Єдине, що неприємним разом е, російські кулемети в такому ж стандарті, як наші, працюють, не клинять. Наші нові кулеметри клинять через один. Або це говорить про поспіх їх виготовлення, або про якусь диверсію, або, не знаю, там може ще тільки передав якість. От, чесно кажучи, якщо говорити про ПКМ чи печеніги їхні, ну, то за них можна бути спокійним. Наші дуже люблять, щоб до них звертали увагу. Але знову ж кажу, це нюанси, це в принципі нахідлі впливає. Є у нас і крупнокаліберні кулемети, всі зразки зброї є, тут з цим проблем нема. Особливо з трофійною зброєю взагалі Ну, ні ну, У нас проблема, я вже повторю, з крупнокаліберною артилерією, з мінами до з, з танковими снарядами, з, з, з самими танками. З цим є проблеми. А з піхотним обладнанням все гаразд. Ви командир батальйону, як піднімаєте моральний дух своїм бійцям, як ви з ними спілкуєтесь? Ну, я пам'ятаюся, я командир добровольчого батальйону «Свобода». Е, нашим бійцям не те, що не треба піднімати дух, вони мені часто піднімають дух. Е, всі заряджені, ми воюємо за святу Україну, для нас це не слова, не пафос. Е, ми повбиваємо всіх, хто сюди прийшов е, знущатися з нашого народу, тому нам не треба додаткових мотивацій. Не сприйміть, будь ласка, там зі піар. Батальйон «Свобода» да, це е, створений на базі націоналістичної організації «Свобода». Нам не треба додаткових мовлян і це. Ми хочемо мститися за кожного убитого і помстимося, зрештою. І я дуже хочу знищити кожну наволочку, яка ступила на святу українську землю. Оцим горять Кожен боєць підрозділу. Це наша мета. Єдине, що е, ми вже не єдиний батальйон, про це теж можна говорити, створюються паралельно ще підрозділи, бо охочих долучитися до, е, до нашої роботи є. І зараз і в Нацгвардії створюється ще один батальйон Свободи. І Карпатська Січ, це два ЗСУ, Свободівський батальйон. І батальйон старийший, який з 2014 року існує, ну, старий, це батальйон Січ, вони зараз в Авдіївці, там роблються теж, козаківників достойні. Тобто ми там не новачки, не, у нас багато з 2014 року ветеранів, які знають свою роботу, які знають, за що вони тут і чому вони тут. Власне, ви з 2014 року воюєте, ви розуміли, що повномасштабне вторгнення, ну, справа часу? Рація так, і ми готувалися до цього, і, і, і там знали, там, де зброю брати о, в евакуаційні шляхи для сімей пропрацьовували. Е, я вже десь це казав. Я розумом розумів, що це не відворотня війна, але якось, як і більшість, мабуть, українців думав, ну о мене це все. Ми реально. Бачили, переоцінили люд... людяність пускалів. Я не думав, що ну, наважаться вони на таку мостакру. Я думав, що все ж таки е... любов до людей, е... цивілізаційність третє тисячоліття, е... освіта переможе. Оце невігластво, це деграданство і це новітній нацизм в Росії. Я помилився. Я до останнього вірив, що війни не буде. Е, ну, надіявся на це. Я кажу: я розумів, що вона буде, і ми готувалися. Були вишкільні табори у нас і так далі. Але особисто я надіявся, що це лихо в мене в Це була помилка, не можна бачити е, людей в окупанті, не можна надіятись на милосердя росіян. Ви батько трьох дітей. Як ви їм пояснювали, чому ви повинні воювати? Це найскладніше питання, я досі не можу цього пояснити, бо інколи, коли вже там... Ну, я дуже скучаю, вони скучають. скучаю, інколи питають від старшої до найменшої, а чому саме ти? Чому там інші ходять з татком, а, а, а, а ти там? Мені важко пояснити, тому що в мене дівчата, я якось... Ну, там... По-хлопськи я би на раз-два пояснив, з дівчатами складніше. Кладе uh -huh. е, питання, болюче для мене. Я думаю, що вони зрозуміють щас. Ви були депутатом Київської міської ради. Війна чесніша, ніж політика? Ні. Війна це саме брудне, це саме... Е, Саме погане, що може бути в людських взаємостосовках. В політиці можна обмежити, е, ну, є такий стереотип, що всі політики, е, вони там, ну, дігадяє, брехуни і так далі, і здебільшого так. Але можна себе обмежити, можна не спілкуватися з негідниками, можна не йти на провокації, можна не розмінюватися на три копійки, не продавати українську землю і так далі. І цих рамок можна дотримуватися, особливо, от як у нас було в Ківрані фракція, да, коли тебе підпирають такі самі повертими, які не просто не дають тебе помолити, чи слідкують за це. А війна – це бруд, це постійне намагання знищити ворога, це постійний обман, це постійні обмани всередині підрозділів, буває таке часто. Ну, не будемо ідеалізувати залишки, оце рудиментальні совєтські армії, вони ще будуть десятками років в нашій структурі, поки якась серйозна реформа, хтось не візьмиться за реформу армії. І тут теж дуже багато проблем на рівні взаємопідтримки, на рівні на багатьох рівнях. Особливо якщо там от така динаміка бою, як тут, то ні, війна це найстрашніше, що може бути займовляти. і як покаже час, потім передивитися через декілька років, це ще і дуже невдячна справа. Тому що зараз коли там ну там все так воно е не відігнали вороги за кордони, зараз воно ще Військові користуються певною повагою. Я пам'ятаю 14-го року, як ця повага нівелюється, і в принципі, це дуже не війна, дуже не... справа. Я думаю, що після завершення війни і перемоги дуже швидко забудуть про військових, про їхню кров, смерть, подвиги. Але в принципі, ми ж то воюємо не за Дякую, Ми воюємо за злопафосного за, за Україну. І навіть якщо ніхто не скаже дякую, нам достатньо того, щоб Україна була. Але, повторюсь, дуже невдячна, дуже брудна, дуже важка у всіх сенсах роботи. Ми виходимо на кордони 1991 року. Це перемога? Перемога? Для мене, для більшості, так, це буде перемога. Бо, бо потім запустяться тектонічні процеси по самій Росії. Особисто для мене перемога буде, коли буде знищено кожну окупаційну наволоч, і коли понесе відповідальність абсолютно кожен, хто тут гвалтував, катував українців. Ми маємо е, зробити настільки страшну відплату для кожної наволочі, що вони внукам заповідали не піти туди, вони божевільні. У нас таке було до речі в Донецьку, по перехлопленням розвідки. Вони сміялися, але е, це коли між собою окупанти казали, ви попрямійний діть, там наш підрозділ стояв, а ні, ну там матюки, що вони там е, схибнені, вони не відступають. Ви обходьте справу, там буде легше, тобто ми маємо відплату зробити такою після перемоги, щоб знали до десятого покоління, українця чіпати не можна. Що до України, окрім гості, взагалі ніяк не можна їздити і носитись погано. Це питання безпеки, це моє персональне питання, тому що я дуже не хочу передати війду своїм донькам. Якби ще були сини, може було простіше. Я хочу, щоб на нашому поколінні ця війна закінчилась, Абсолютним розгромом Росії. Тоді можна буде знову ж таки е притягнувши до відповідальності кожну наволоч, яка знущалась тут. От тоді буде перемога. Бо якщо ми хоч одну покидька лише не наказаного, воно е десь відродиться у якихось інших правилах. Пане Петре, насамкінець, якою має бути Україна після перемоги? Єдину вона може бути різна. Вектор розвитку може бути європейський, може бути різні економічні школи, американській і так далі, тому подібне. Це не важливо. Ми маємо бути єдині, ми маємо підтримувати один одного, прощати багато чого один одного. Бо у нас є таке, що ми своїм точно. Як зарубу став, це помилки не прощаємо. І ми маємо орієнтуватися виключно на підтримку українців українцями. І тоді нас ніхто не переможе, ніхто навіть думати про напад на України не може, якщо Україна буде єдина. Ми можемо бути в політичних поглядах, дава в ріль поглядах, в розвитку та напрямку економіки в багато в чому. Головне не розділятися по основним, фундаментальним, тектонічним критеріям. Нація єдина, мова єдина і так далі. Ну, тоді все, тоді моноліт. Але Петро, я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую, що захищаєте нашу землю. Бережіть себе, бережіть ваших побратимів, ми вас чекаємо. Дякую ще раз. Честь. Про ситуацію під Бахмутом, про героїчні подвиги українських військових, а також підлість російських військових говорили з Петром Кузиком. Це командир батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дивіться Медіа, Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.